Інтернет насичений, я б сказала, навіть перенасичений відеоконтентом. Це і різні відеоролики на YouTube, також сюди ж відносяться навчальні продукти, вибірнари, онлайн-курси, які теж існують у формі відеоконтенту. Про це ми і поговоримо у цьому відео. І тут я хочу показати, де і як, приглядаючи такі відео, ми даремно, вимарно витрачаємо час. Покажу, на що можна звернути увагу. Всіх вітаю і полетіли! За типом подачі інформації, відео можна поділити на ті, які готують або записують за стелегіт, а потім викладають у мережу. І також можуть бути прямі ефіри. Річ у тім, що прямі ефіри вимагають певних навичок, і не так багато людей їх має. Але в ним у відеороликах є їх змістовна частина. Саме на неї ми спираємося, коли оцінюємо якість відео. Тепер, де ми можемо даремно витрачати час у випадку з прямими ефірами? Прима трансляція може мати технічні проблеми, на вирішення яких треба чекати. Може бути таке, поки ми збираємося і спікер починає якийсь стубалочки не по темі, доки чекає, поки підтягнуться, підтягнуться глядачі. Це може бути історія, коли спікер починає довго себе представляти та розповідати про якийсь свій досвід. І це може бути під таким гаслом, а давайте познайомимось, далі ведучий ще може залучати аудиторію, Торі до діалогу з якого ви міста, з якого бізнесу, поставте плюсики, напишіть щось в чат. Таке інтерактивне спілкування часто виглядає ну, таким притягнутим за вуха, і це марна трата часу. Не так багато людей вміють це професійно робити, щоб це дійсно було корисно та цікаво. Особливо треба звернути увагу на частину відповіді на запитання. Це може бути просто купа часу, витрачена марта. Тому що, по-перше, потрібно, щоб поставили цікаве запитання. І якщо це не зібрання певної спільноти, ну, де всі один одного знають, всі на одній хвилі, будуть питати про те, що цікаво більш-менш всім. Якщо це випадкова аудиторія, то тут буде багато пустих запитань. Можуть бути, наприклад, цікаве запитання, але воно не цікаво персонально вам. Тому виходить, що треба буде переслухати купу зайвого та непотрібного, доки щось особливо цікаве для вас буде розглянуто. Це перша частина проблеми, а інша частина – треба, щоб спікер-автор зміг відповісти цікаво на запитання. Відповіді на запитання – це не підготовлена частина контенту. Треба говорити експромтом. І тут знову питання до професійності самого спікера. Не так багато людей, скажімо так, відчувають, розуміють, на яке запитання відповісти, коротко, де дати розгорнуту відповідь. Навіть у професійних спікерів не завжди виходить цікаві такі, прямі ефіри, бо це все експромт. Що з цим робити? Якщо ви не впевнені у професіоналізмі самого спікера, це для вас, скажімо, нова людина, краще навіть прямі ефіри дивитися просто в записі. І перше, що ми робимо, ми аналізуємо тайм-код та опис самого відео. Опис повинен дати коротку анотацію, що в цьому відео, а по таймкоду можна орієнтуватись, скажімо так, які частини відео можуть бути вам цікаві. Ті ж самі поради, в принципі, стосуються будь-якого відео, яке довше 30 хвилин. Яскрава вкладинка, там якась класна, цікава назва, це добре. Аналізуємо опис та таймкод. Якщо там інформація не структурована, там немає логіки, це повинно наводити на певні роздуми. І ще можна просліткувати одну таку штуку, коли, скажімо так, назва та опис – це одна тема, а у відео десь відхилились, або дали дуже мало по темі, а потім почали б про щось інше. Виходить така невідповідність назви та змісту. Таким часто можуть маніпулювати і таким чином крадуть наш час. Якщо підсумувати, то відео відзнятись заздалегідь, скоріше за все, це буде більш якісний контент. Навіть ті ж прямі ефіри, якщо їх обробили, перемонтували, почистили, повиразали всю воду, технічні недолики. Такий варіант дивитись набагато приємніше. Сильно затягувати на якісь прямі ефіри з пров'язкою до певного часу можуть через техніку лід-магнітів, тобто це безплатний вебінар, а в кінці вам будуть продавати якийсь платний продукт, і знижка діє зараз або 2 години після вебінару. Це все такий old-style маркетинг, застарілі методи продажів, але чомусь вони ще працюють. Давайте тепер поговоримо про непрофесійну подачу відеоконтенту. Тут може бути два моменти. Автор може бути гарним фахівцем, але поганим оратором. Тобто не вміє говорити та працювати на камеру. Відео може бути поганої якості. І цей варіант має право на існування. Якщо інформація нам цікава і контент дійсно сильний. Просто слабка подача, відео зроблене, змонтоване, якось, ну, там примітивно. Такого насправді в мережі дуже багато. Тут можна знайти вихід. Якщо спікер говорить дуже повільно, то можна прискорити швидкість самого відео, перестрибувати якісь затягнуті частини, якось такі обійти недоліки. Ще раз звертаю увагу, що у відеороликах, якщо ми оцінюємо там, блогерів, а не професійних телеведучих, у яких професійне обладнання, ціле команди, і у випадку з блогерами ми робимо акцент саме на змістовній частині. Це більш вагомий фактор. Сильний, цікавий контент та нормальний звук, цього вже в принципі достатньо, щоб дати високу оцінку. Складніша ситуація, коли контент слабкий, але сильний продакшн. Я раджу звернути на це особливу увагу. Процес створення відео можна поділити на дві частини. Це операторська робота, монтаж, як відзнята, композиція кадру, світло, як змонтоване, переходи у відео, зміна ракурсів. Якщо ця частина зроблена професійно, це може створювати спотворення, ілюзію, давати такі очікування, що і контентна частина теж буде сильною та професійною. Це може бути ще купа коментарів позитивних, лайків під відео, якими теж часто маніпулюємо. Така обгортка може збивати з пантелику та водити в оману. Це дві різні частини. Можна сказати, що це роблять дві різні команди, тому і оцінювати їх треба окремо, щоб враження від якісті. Якості продакшну і відомонтажу не впливала на сприйняття контентної частини. Професійне знято відео може затягувати, захоплювати нашу увагу. Не відразу можна усвідомити, що сама по собі, сам по собі контент, зміст відео слабкий. Звісно, добре, коли гарний продакшн, такі відео дивитись приємно. Ну головне, щоб це просто не вводило в оману. І ще раз: контент зміст це первинне, що ми оцінюємо. Окремо хочу звернути увагу на explanation відео, пояснювальні відео, які найчастіше робляться у вигляді анімації, приблизно, як ви бачите зараз. У таких відео можуть використовувати зображення, графіки, схеми, для того, щоб краще пояснити матеріал. З точки зору продакшну, такі відео можуть бути складнішими, ніж звичайні, коли використовується камера або зйомка, робиться смартфоном. По факту, це виходить звичайне звичайного відео, де ви бачите спікера в кадрі. Таких відео більше, ніж анімаційних. Зміст пояснювальних відео продумується, він ретельно збирається, як частинки пазлу. Тут дуже важливою є структура, зображення та голоси кадром повинні відповідати, доповнювати один одного. Найчастіше такий відеопродукт використовується у навчальному процесі. Головне, що такі відео точно будуть більш лаконічними і тут точно не будуть лити воду. Найважливіше, над чим варто замислити, що інформація вже перестала бути цінністю. Ми живемо в епоху перенавантаження. Сьогодні проблема не як знайти саме інформацію, а як фільтрувати, як класифікувати інформацію, як від неї навіть захищатись. Не можна споживати все, що завгодно. Наш мозок все одно оброблює все. І це навантаження. Споживання інформації – це витрата наших ресурсів. Ми розуміємо, що не можна там їсти будь-що, бо є шкідлива їжа, так само не можна споживати будь-яку інформацію. Тому треба бути, скажу, ставати більш вимогливими. Зараз в Україні дуже складно. продовжуємо триматись, економимо електроенергію, підтримуємо Збройні сили України і віримо у нашу перемогу.